Oh oh oh oh oh oh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أخواني الطلاب اخواتي الطالبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم في الحلقة الرابعة عشرة في مقرر النحو السابع في كلية اللغة العربية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في إمات التعليم عن بعد حديثنا في الحلقة الماضية كان عن عطف البيان وكان عن القاعدة التي تقول كل ما صح إعرابه عطف بيان يصح أن يعرب بدل كل من كل وقلنا بأن هذه القاعدة لها استثناء فاستثنى منها مسألتان المسألة الأولى إذا لم يصح الاستغناء عن عطف البيان وقلنا مثلنا لذلك بقولنا هند قام زيد اخوها قلنا بأن اخو هنا لا يصح ان تعرب بدلا من زيد لانه لا يمكن الاستغناء عن كلمه اخوها فلا يقال هند قام زيد لان هند اخوها هنا مشتبه على يعود على هند فلا يصح الاستغناء عنها فتعين اعراب اخو هنا عطف بيان من زيد ولا يصح أن يعرب بدلا المسألة الثانية وهي إذا لم يصح إحلال عطف البيان لو صار بدلا محل متبوعه وقلنا الأصل في عطف البيان أن يكون صالحا لأن يحل محل متبوعه كما في قولنا جاء أبو محمد علي يصح أن يقال فيها جاء علي وتكون علي واقعه موقع أبو محمد لكن إذا لم يصح إحلال آه عطف البيان محل متبع فلا يجوز إعرابه بدلا تعين إعرابه عطف بيان ولذلك الصور ذكرنا الصورة الأولى وهي في النداء كما في قولنا يا زيد الحارث قلنا بأن الحارث هنا تعين إعرابها عطف بيان ولا يجوز أن تعرب بدلا لأننا لو قلنا بأنها بدل فالبدل على نية تكرار العامل، فكاننا نقول يا زيد يا الحارث، فكان يا هنا دخلت على الحارث، ونقول بأن يا لا تدخل على ما فيه ال إلا في مواضع منها لفظ الجلالة، ولا يصح دخولها على كلمة الحارث ونحوها. وإذا ثبت ذلك فتعين إعراب الحارث عطف بيان من زيد، تعرب عطف بيان. ولا يصح إعرابها بدلا وأيضا منها مثال على هذه الحالة قول الشاعر أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا وعيدكما بالله أن تحدث حربا نقول بأن عبد شمس هنا يتعين إعرابها عطف بيان لأخوينا ونوفل كما سيأتي في عطف النسق نوفل هنا تعرب عطف نسق على أخوينا وعطف النسق كما سيأتي من أنواع التوابع ويكون بأحد حروف العطف ولا يجوز أن يعرب عبد الشمس هنا لا يجوز أن يعرب بدلا لأنه كما قلنا في القاعدة أن البدل على نية أو أن عطف البيان يصح والأصل فيه أن يحل محل متبوعه الأصل في عطف البيان أن يحل محل متبوعه لكن إذا لم يصح حلوله محل متبوعه فتعين إعرابه أطف بيان ولا يصح إعرابه بدلا وإذا قلنا بأن عبد شمس بدلا من أخوينا إذا عربناه بدلا من أخوينا لكان التقدير الكلام يا أخوينا أو أيا أخوينا يا عبد شمس أو أي عبد شمس فكأننا ادخل ما دخل على المتبوع ندخله على التابع لأننا يعني قلنا بأن البدل على نية تكرار العامل لأن البدل على نية تكرار العامل فما دخل على على المتبوع يدخل على التابع ما دخل على المبدل منه يدخل على البدل وحرف النداء الذي دخل على المبدل منه وهو أخوينا إذا عربنا عبد الشمس بدل لابد أن يدخل عليه أيضا في تقدير دخوله عليه فكأننا نقول يا أخوينا يا عبد الشمس وبعده نوفل ونلحظ أن نوفل هنا منصوب منصوب لأنه عطف نسق على عبد شمس وهذا دليل على أنه يعرب عطف بيان ولا يصح إعرابه بدل لا يصح إعرابه <تصفيق> بدل إنما يعرب عطف بيان فإذا قلنا بصحة آه إعراب عبد بدلا من أخوينا كاننا نقول يلزم الشاعر ان يقول نوفل لكن الشاعر هنا نصب فقال نوفلا ولو اعرب عبد شمس بدلا للزم من ذلك تكرار العامل اي يا اخوينا يا عبد شمس يا نوفل بالضم بالبناء على الضم اما اذا عربنا عبد شمس عطف بيان فلا يلزم تكرار العامل واذا لم يلزم ذلك فلا يلزم أن نقول نوفل وإنما تكون منصوبة. فإذا قولنا بأنه بدل قولنا بأن عبد شمس بدل من أخوينا يلزمنا بتكرار العامل فكأننا نقول يا أخوينا يا عبد شمس ونلحظ أن نوفلا جاءت منصوبة. ولزوم تكرار العامل الذي لزم ابن إعرابه بدلا يلزم منه أن نقول يا نوفل لأن المنادى هنا هنا المنادى حرف النداء سيدخل على عطف البيان على عطف البيان لو أعربناه بدلا فكأننا نقول يا أخوينا يا عبد شمس يا أخوينا يا عبد شمس ونقول أن المنادى هنا المفرد المعرفة لو قلنا يا نوفل لابد أن يكون مبنيا على الضم المنادى المفرد المعرفة يبنى على الضم في النداء لكنه هنا في البيت جاء منصوبا جاء منصوبا لجليل على أنه أن عبد الشمس ليس في نية دخول حرف النداء عليه إنما هنا يعرب عطف بيان أما نوفل هنا جاءت منصوبة لأنها عطفت على منصوب عطفت على منصوب ولو جعلنا عبد هنا في عبد شمس لو جعلناها بدلا قلنا بأنها بدل من أخوينا لازم أن يقول الشاعر أيا أخوينا عبد شمس ونوفل بالضم لازمه أن يبني كلمة نوفل على الضم ونلحظ أنه أنها جاءت منصوبة أنها جاءت منصوبة ما يدل على أنه أو على عدم جواز إعراب عبد بدلا من أخوينا فليتعين إعرابها عطف بيان من أخوينا نقول بأن عبد هنا عطف بيان من أخوينا ولا يجوز أن تعرب عبد هنا لا يجوز أن تعرب بدلا من أخوينا لأننا كما قلنا أن البدل على نية تكرار العامل فنقول يا أخوينا يا عبد شمس كنا نقول يا أخوينا يا عبد شمس وإذا قلنا يا أخوينا يا عبد شمس وقال الشعر ذلك لزم هو أن يقول يا نوفل يا عبد شمس ونوفل أو بدا يقول نوفل لكن لما نصبها وجعلها نوفلا عرفنا ان هنا ان عبد هنا لا تعرب بدلا وانما تعرب عطف بيان. تعرب عطف بيان لانه لا يصح ان تحل عبد شمس محل اخوينا فلا يقال يا عبد شمس ونوفلا يا عبد شمس ونوفلا لانه لو قال يا عبد شمس ونوفل قال نوفل نوفل على اعتبار انها بدل انها بدل وهذا لا يصح انما نقول في عبد بانها عطف بيان من اخوينا هل يصح عراب عط عبد هنا عطف بدلا نقول لا يصح تعين عراب عبد هنا عطف بيان من اخوينا ولا يصح عرابها بدلا لا يصح بدلا لان البدل على نيه تكرار العامل فكان الشاعر يقول يا اخوينا يا عبد شمس واذا قال ذلك فلا بد ان تاتي نوفل مضمومه قال فيها يا عبد شمس ونوفل ولما جعلها الشاعر منصوبه عرفنا بان عبد انها تعين اعرابها عطف بيان ولم يجز اعرابها بدلاً الصورة الثانية من المسألتين أو صورتين التي يمتنع فيهما من الصورة الثانية التي يمتنع فيها إعراب عطف البيان بدلا وهي عدم صحة إحلاله محل المتبوع قول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشرٍ أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا أنا ابن البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا الشاهد نقول أنه يتعين في كلمة بشر أن تعرب أطفى بيان للبكري بشر هنا يتعين إعرابها عطف بيان للبكري ولا يجوز أن يعرب بدلا لا يجوز أن يعرب بدلا نحن نقول إذا عربت الكلمة بدلا فالبدل على نية تكرار العامل فالعامل الذي أو ما دخل على المتبوع أو المبدل منه يدخل على البدل فلا يقال انا ابن التاركي بشر انا ابن التاركي بشر لأننا نقول العامل الذي دخل على البكري يدخل على بشر باعتبار إعرابها بدل الاعتبار أنها بدل وهذا غير صحيح وهذا لا يصح إعرابه بدلا فكأننا نقول انا ابن التاركي بشر لأن بشر هنا بدل لأن بشر هنا عطف بيان من البكري بشر عطف بيان من البكري ولو قلنا بأن بشر بدل لصحت أن أن يصح أو لا صح أن يحل أو أن يكون العامل أو ما دخل على المتبوع يدخل على التابع فيلزم منه إضافة الاسم المقرون بأل وهو التارك يلزم منه إضافته إلى بشر وبشر مجرد من ال وهذا ممتنع الإضافة اللفظية يمتنع إضافة ما فيه ال إلى ما ليس فيه ال يمتنع إضافة ما فيه ال إلى ما ليس فيه ال والإضافة اللفظية هي نوع من أنواع أو من نوعي الإضافة لأن الإضافة على نوعين إضافة معنوية مثل عندي كتاب محمد قلم الأستاذ هذه إضافة معنوية تفيد التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة أو قلم طالب تفيد التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة وأما الإضافة اللفظية فتكون مع الأسماء آه كاسم فاعل واسم مفعول وصيغ مبالغ وهذه المشتقات إضافتها إلى ما بعدها على سبيل الإضافة اللفظية ولا يجوز دخول ال على المضاف إلا في حالات منها إذا كان المضاف إليه مقرونا بال كما هنا في التارك هنا التارك جاز دخول ال في التارك لأنها مضافة إلى ما فيه ال، وهو البكري. أنا أخذنا إعرابها هنا في محرف ضمير في محرف مبتدا وابن خبر وهو مضاف والتاركي مضاف إليه والتارك هنا مضاف والبكري مضاف إليه وبشر هنا عطف بيان من البكري عطف بيان من البكري. ولو قلنا بانه بدل من البكري لا قلنا بان ما دخل على المتبوع وهو البكري يدخل على التابع فالتارك هنا دخلت على البكري فلو اعربنا بشرا هنا بدلا لا دخلنا التارك كذلك على على كلمه بشر فنقول: أنا ابن التارك بشر. أنا ابن التارك بشر. هل يصح أن تضاف التارك إلى بشر؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن التارك فيها أل. ولو قلنا أنا ابن التارك بشر أضفنا التارك إلى بشر. وأضفنا ما فيه أل إلى ما ليس فيه أل وهذا ممتنع. ولماذا جاز إضافتها أنا ابن التارك البكري أضفناها إلى البكري نقول جاز إضافتها إلى كلمة البكري لأن البكري فيها أل وهذا جائز إذا يجوز إضافة ما فيه أل إلى أيضا ما فيه أل على سبيل الإضافة اللفظية أما هنا في قولنا بشر إذا عربناها بدلا فكأننا نقول أنا ابن التارك بشر ادخلنا آه ما دخل على المتبوع يدخل على التابع بنية على اعتبار ان البدل في نية تكرار العامل تكرار آه تكرار العامل فكان نقول انا ابن التاركي بشر انا ابن التاركي بشر وهذا لا يصح لا يصح دخول آه اضافه ما فيه ال الى ما ليس فيه ال فلا يقال في بشر لا تعرب بدلا من البكري وإنما يتعين إعرابها عطف بيان يتعين إعرابها عطف بيان لأنه لا يصح إحلالها محل الأول فلا يقال أن ابن التارك بشر لا يصح أن يقال ابن ابن التارك البشر لماذا؟ لأن بشر مجرد من ال والتارك مقرونة بها والتارك مضافة إلى ما بعدها فإذا قلنا أنا ابن التاركي بشر أضفنا ما في أل إلى ما ليس في أل وهذا ممتنع وهذا ممتنع في باب الإضافة اللفظية وبذلك نكون قد ختمنا الحديث في النوع الأول من أنواع العطف وهو عطف البيان أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد